ni kwamba mnamo tarehe saba mwezi wa nane mwaka 2018 majira ya saa moja alfajiri katika ustari ya rufaa ya Bugando iliyo katika wilaya ya Nyamagana jiji na mkoa wa Mwanza mwanamke mmoja aitwaye Susan Bartholomew umri miaka nane ambaye ni mkurugenzi wa mipango na fedha wa hostari ya rufaa ya Bugando alifariki dunia asubuhi ya leo ya tarehe nane, mwezi wa nane mwaka fumbiri, kumna nane. wakati akiendelea kupatiwa matibabu hospitalini hapo. Hii ni baada ya kile kilichodaiwa kuwa marehemu alijirusha toka ghorofa ya pili ya hospitali hiyo hadi chini na kupelekea kuumia maeneo ya kiuno na mgongo na baadaye kufariki dunia wakati akiendelea kupatiwa matibabu Chanzo cha tukio hilo bado kinachunguzwa lakini hata hivyo uchunguzi wa awali unaoonyesha kuwa katika ofisi aliyokuwa akifanyia kazi marehemu alikuwa kiongozi na pia zipo tuhuma za upotefu wa fedha zaidi ya shilingi milioni tatu ambazo zilipelekea baadhi ya watumishi wenzake kusimamishwa kazi na kupitishwa uchunguzi na baadhi yao kufukuzwa kazi. Aidha, polisi bado wapo katika upelelezi kuhusiana na tukio hilo. Mwili wa marehemu umeifadhiwa ustari ya Rufaa ya Bugando kwa ajili ya uchunguzi. Pindi uchunguzi utakapokamilika utakabidhiwa kwa ndugu wa marehemu kwa ajili ya mazishi. Pito kwa wananchi pale wanapokabiliwa na tuhuma mbali mbali ni vema waache uchunguzi ufanye kazi. Nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayoongozwa kwa utawala wa haki na sheria. Katika uchunguzi huu marehemu tulimkamata tukamgoji na tulimpa haki zote na haki moja wapo ilikuwa ni dhamana. Kwa hiyo wakati tukielewa nimetokea alikuwa nje kwa dhamana. Pia ni wito kwa watu wanaofanya uharifu. Kuna baadhi yao richa ya kuamua kujinyonga wenyewe au licha ya kufanya kama kitendo alichofanya mtawa huyu mpendwa. Wengine umejaribu hata kushambulia watu wanaofanya au wanaofanya uchunguzi. Hayo yote ni seme kwa dhati moyo wangu ni makosa na hayavumiliki sipitwe na kila kinachotokea Tanzania download app ya global publications sasa